لك ما يا ساعه يا الغلا كبر البلاد مرحبا واهلا هلا فيك يا الغالي رعد مرحبا مليوني يا نور عيني و يا رعد بك خافق قام هلا لو استعد افتخر اسمك يا الغلا شبهها مالي للرعد يا عسى أيامهم لا السعاده ازدياد كثرها العالم ترى شوقهم لك ما يعد يا بعد العمر شور والحسد ندعي الله خالق الكون رازق العباد أخي غنت يا اخي غنيت يا كثر فرح والسعد مرحبا يا اللي يفانا بفرحك العيا تشرق الدنيا في جيادك وملكها بعد لك غلا هلا لو استعد افتخر واحتسبك يا الغلا وانا عماد يا هلا يا هلا كيف مفخر راتبها يا خويا والسند احمد الله يوم نصبح تليد العوزناد بكهنت امي وبويا وبارك يا الولد يا عسى من الحلم غلا الغلا والودان فرحه الغالي تشبه امالي للرعد يا عسى ايامهم لا السعاده بس كثرها العالم ترى شوقهم لك ما يعد يا بعد هالعمر واغلى الاماني والمراد نسل ابوي الغالي نعمه نبه وبلا عتاد بالكرم والدنيا الشاد لاقرب بعاد ومن اللي قدرها ما يساوي لها حد من تروس صيتهم بالفخر فوق يا رعد, يا رعد يا رعد يا رعد يحفظك ربي من شروب الحسد ندعي الله